פשיר מעלות, לדוד. לולי יבא <תקורא> שהיה לנו, ג'ומן מהישראל לולי יבא שהיה לנו, עלינו אדם אזי חיים בלעונו, בחרות הפמבנו אזי המים שתפונו נחלה עבר על נפשנו אזי עבר על נפשנו המים מזינונים ברוך חבר שלא נתננו נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבע ואנחנו ממלאתנו עזרנו בשם יהוה עוצה שמים וארץ